Întâlnire de foc, prima confruntare dintre premierul Dencil sublinierei presubliniere din Teleohannist, după cererea de desecretizare a protocoalelor dinase. Consiliul Suprem de aprarea Bereisere ne subliniere pe marci în subliniere din la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflându-se sublinierei. Principalele obiective pentru acest an ale instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale. Edin Cacsat, condus de presubliniere din Teleclaus Iohannis, va avea loc începând cu ora 12.00, potrivit Ager Press. Administrația prezidențială a anuncat săptămâna trecută ce pe ordinea de zi a subliniere din cei sunt incluse subiecte referitoare la activitatea des subliniere urați de instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale în anul 2017. Subliniere Principalele obiective pentru 2018. Activitatea des subliniere urat de Consiliul Operativ de Securitate Cibernetic în anul 2017 subliniere principalele obiective pentru 2018. Activitatea desculbliniere urată de Centrul Național de Respuns la Incidente de Securitate cibernetic CERTRO, în 2017. Ierei planul de activitate pentru anul 2018, activitatea des subliniere urat de Consiliul Suprem de Aprare a Berii în anul 2017. În cadrul subliniere. Ieri din cei vor fi abordate sub alte subiecte de interes pentru securitatea națională, a menționat sursa citată. Edinka de Marcia este prima la care particip premierul Viorica Dencil, sublinierei membri ai cabinetului său. Ultima subliniere din CA Consiliului Suprem de Aprare a Berii a avut loc în noiembrie anul trecut.